Tuonne, tuota tuli tuonne menossa, Reissu, tuota pikku keikkaa alaviirteelle ja kokkolaa ja takaisin alaviirteelle, sieltä alaviirteiltä tuota takaisin Kaustiselle ja Tuota, tässä matka-aikana, mitä mä tulin, oli tosi monta Toyotaa, mutta ne no oli aika uuden tuota uusi koppasia, tai niinku uusi yli 2000, mutta ne yli kaksi tuota on varmaan semmosia, että ne on niin sanotusti turkkilaisia. Ja, mutta tämä mun rakas Pureilyksi ja lepiistikorolla on sataprosenttisesti Japanilainen korolla, eli toi jota korolla, Japanilainen vuosimalli 1991, 1.3, täysin luotettava, ei mitään niinku, tuota, tuo, tuota niinku, ei mitään. Valittamista. Oikeastaan tää on, niin, on korolla vaikka to on vanha, niin toi on mun paras auto. Pitää vaan putsata noita valoja kun niin likaset. Äääh! muuten likaaset, ravas. Ei oo enää, ai kun terävät. Hits on ajovalo. ajovalo tuota, on palannut. Ja tuota tuota tuota nämä purelukset tuota vaihtaa tuota kokonaan pois että tuota että, että, että, mä että mä luovun näistä paneeleista ja tulee kuusi pyöriä. pureluksi kaksi purellu, kolme pureluksia niinku merkistä Tänään tulis tuota siinä tuohon lisävaloon ja tuota, tuohon semmoinen semmonen, missä on kuusi mahtuu näin Mutta tuota, Tämä on 91, niinku sanoin äsken Niin, niin se on oikein tiedätkö tuota kuuluu tähän malliin, tähän lasiperään, niin tuus lasiperään malliin ja tuota, hatchbackiin nuo karvanopaat Sitten yksi tuota mikä kuuluu tähän. Kunnakaapa tätä. että tuota tämmöisen malliin kuuluu tai ei kuulu, mutta tiedätkö sopii, että on vähän pakobutki rikki. Ja mulla on vähän rikki ja tuota uusi maksaa 200 euroa. Mutta se ei oo tietää mitään tää katsusovassa syksyllä siihen mennessään. Mutta tuota, nyt ei, ei muuta, ei auta, mit, ei, niinku, ei mitään muuta! kun matka jatkuu ja video tulee taas matkan varrella ja... asia. Olkaa kuulolla, olkaa pysykää kanavalla. Tiedätte mitä mun arkeen kuuluu ja mun matkoista tietää matkoihin kuuluu ja mitä niissä tapahtuu. Pysyä kanavalla. Moi. Tuo tota Ystävä meni käymään tullaan terveystalolla, niin mä tässä odotan autossa ja lataa puhelimenakkuun, kun nytkin mä saan varannan tuo akkuo. Kun oli tuota huono tietoa tuo välitie, mikä meni sulle ystävälle, niin, tuota, niin vähän noita puolin tuota. Värkyyntituotetta lataa ei. Nyt tuota, tässä ollaan tässä Kokkola vannassa kaupungissa odottamassa täällä varressa, kun tuolla tien tuolla puolella on tuo terveystalo, niin mä odotan sitä tässä näin. Ei näy vielä. Toisaalta autoja menee noita ohi tai silloin hetkellä. Tuota. Ja nyt tuli tuota kaksi, ilmo kaksi ilmoitusta että kaksi matkahunnan pakettia on tuota, tuo, tuota noudattavissa toinen on tuo tähän ää, Roden Vireles Go Sinkleen tuo kaulusmikrofoni sitten tuo toinen on Vähän pitempi kuin tuo oma Roden tuo rodeen tuo kierre, tuo, tuo, tuo, tuo johto, niin se tulee suoraan vähän pitempi. Sitten tuota tulee semmoinen varustekenkä, rodeen oma varustekenkä, missä on niin kaksi jalusta paikkaa, ja, joka tulee tuohon kameran omaan jalustakenkään. Ja siinä on vielä semmoinen johdolle omaa jota Onkala semmoinen, tuota, että johot menee siitä, saa kiinni siihen. Niin semmoisen tilasin. Ja sitten tuota, ei vaan muuta tilannut, mutta rodeen tuota, vähän niin kuin sanoa näin, tai sanonkin näin, että Roden lisä, lisää Rodea tuli mun tuota, omaisu, omaisuuden tuota, varastoon niin sanotusti lisärodeja. Rodea. Ja Rode on oikeesti hyvä merkki, se on ihan pirun hyvä merkki. Mulla on noita, Ollutapa yksi kaksi, kikkaa kolme. Tämä on ja rode. Kaikki on tiedä, on piru hyviä, ihan niinku, älyttömän hyviä, ei mitään valittamista. Ja tuota, nyt tuo paras rode, mikä mulla on ollut tuo Video... Mikro, video... Mikro... Eikö Video Pro Plus? Kun niitä on kohta on Pro, sitten on Pro Plus, niin minulla se Pro Plus, eli uuempi versio. Se on aivan niin kuin niinku voisi suoraan sanoa, tai unaräjäyttäjä. Ja, ja tuota, sitten tuota, minulla muuta tämä lang, ensimmäinen langaton, tämä Single. Ja siitä tähän minulle äärimmäisen tyytyväinen kanssa. Taattua rodellaatua on ollut, niin, niin tuota, ei ole kyllä mitään että on on laadukasta ja on tuota toimivaa ja luotettavaa tuo, tuote ja merkki on todella laadukas. Että suosittelen to, tosiaankin rodea. Niitä saa tuota, orotan tosiaankin tässä kadun varressa ja olisiko nyt kymmenisen minuuttia kun se meni sinne. että Tässä niinku orotellaan, orotellaan, orotellaan. Ei näy vielä. Sitten samalla settaan, puoli on tuossa, puoli on tuossa, niin samalla sätään täältä mutta nyt mä annan, vähän en puoli me olla laulut laulutuuriin saa olla 18 prosenttia vielä, niin on täynnä. En tiedä tästä, mä en tiedä, minkä tästä mennään seuraavaksi, mutta tuota, saa nähdä, niin, niin tuota, että tuota, Tällä menee kokku se jonkin aikaa nyt. Nyt on vähän näläkin, pitäisi käy syömään se osaa. Tai jotain. Hitto tärkein huui hiukoa. No, jos ei muuta niin kotona on ainakin.. Tuota, pakastet, pakastet otettuja tuota patonkeja mikä on valkosipuuli ja yrtti. Niin. ne laittaa uuniin, jos ei ennemmin saa ruokaa, jos ei tämä muistava halua tarjota mulle. Mä ei niin kuin, ei jos ei halua, mutta kun on mukava mukavaa tarjous, mutta ei oo mikään pakko. Mutta tuota, toivottavasti mä saanut tästä jonkun euron killingin tästä näin, kyllä ja en mä, niin mä niin takia todellakaan tätä teen, että kyllä mä sen auttamisen tuota, auttamisen tuota, takiautoin tätä näin. Tai mulle se raha ei oo niin kaikki kaikessa. Että tuota, kyllä se auttaminen on paljon äärimmäisen paljon enemmän lähellä sydäntä kuin se, että saa tätä näin. Että tuota, kyllä se auttaminen ja välittäminen on kaikista parasta, mitä mä tiedän. Joo. Tästä matka jatkuu, kunhan se muistava tulee. Mutta tuota, tässä odotellaan. Pylykää mukana.